На такому стадіоні можна проводити там, юнацький Чемпіонат світу або Чемпіонат Європи. Єдина проблема зараз Кіровограда – це наявність відповідної інфраструктури. Тобто для того, щоб проводити там, міжнародні змагання, треба мати не просто міжнародний аеропорт за назвою, а міжнародний аеропорт, в якому виконуються рейси в провідні країни світу. Ми звернулися до власників цього, цього стадіону, він зараз знаходиться в приватній власності, в, у власності футбольного клубу, про те, що в них є проблеми експлуатації. Ну, проходить футбол раз там на місяць, я не знаю наскільки час. А, решта стадіон стоїть порожній, а там є потреба кожен день фінансувати зарплату, комунальні витрати, решта, і ми готові прийти на цей стадіон як замовники. Ми не, готові, ми, ми не готові прийти як, скажімо, інвестор, ми не готові заплатити за реконструкцію, але в разі, якщо буде реконструкція, власник отримує перше від нас замовника на проведення змагань, замовника на проведення навчально-тренувальних зборів. Треба віддати належно. власнику це зацікавило. Він вклав приблизно, близько 60 мільйонів гривень. І ми отримали е сучасний стадіон. Кілька, до речі, кілька днів тому е від Міжнародної федерації надійшло, надійшло в сертифікат на цей стадіон класу другого класу. Тобто на сьогодні це єдине сертифікована легкоатлетична споруда в Україні. НСК Олімпійський на сьогодні не має сертифікату, оскільки не вирішено питання про проведення метань на стадіоні. Видеоскоп. Спортивне відео.